לא, ילד צריך אהבה. לא, ילד לא חייב עם אבא, ילד יכול או עם אימא. העיקר שיהיה מי שיחנך אותו, יאהב אותו וייתן לו את מה שהוא צריך. ילד צריך הורים שיוהבו אותו. אם נשמח על הניסיון שלי, לא צריך לא אימא ולא אבא. אנחנו שני גברים. מה נראה לך? אני לבד, אז אני משמש אסתנו בבית גם כגבר וגם כאישה. שתנו? ואני חוזר, אני לבד. מה זה קשור מי הגבר ומי האישה? אנחנו שתי נשים וזהו. מי שרוצה? טוב, זה מה זה ברוך שאני אהיה אישה? לאנשים מאמנים. לאנשים יפים. לגברים, לנשים, למי שהם רוצים. אין שום קשר בין זהות מגדרית ונפי האמינות. למה לא? למה לא? מה זה נשי? סליחה? מי נשי? נשיות? אין כזה דבר גבר נכון כשאת רוצה נשים. מצאתי שנשים נכונות לי. מצאתי אהבה ואני מפסיקה לחפש. מצאתי אישה מדהימה. אולי יכול למה לא? המצד בירושלים זה המצד הפוליטי. זה המצד שממנו תשתנה החקיקה, התפיסה והקבלה שלנו בחיפה. זה המקום הזה עם הכנסת, לא? כי ירושלים מעיר אווירה ושם אנחנו רוצים להפגיע למזכריות שלנו. אה, זה בחוף ירושלים? זה לא בחוף גורדון. אף אחד לא יגיד לי מה להגיד. אני חושבת שהיא מבולבלת נראה לי שיודעת בדיוק מה היא רוצה. כמו שסף תמיד אתה אומרת, בי-סקסואלים זה האנשים שיש להם גם וגם. לא מבולברת יודעת בדיוק מה